کہ ہم مسلمان ہیں ہم نیو ایئر کی جو ہے نا خوشی نہیں مناتے نئے سال کی خوشی ہم نہیں مناتے حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتہ کہ سال چاہے عیسوی کا ہو سال چاہے ہجری کا ہو دونوں ہمارے ہیں ہجری حضور پاک علیہ صلاۃ وسلام کی ہجرت کے بعد شروع ہوئی اور عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام سے شروع ہوئی تو دونوں تو اسلامک ہیں غلط تو کوئی چیز نہیں ہے کہ جی ہم نے نئے سال کی خوشی نہیں منانی خوشی جس طرح ہم مناتے اس طرح منانے بھی نہیں چاہیے شکر ادا کرنے چاہیے جی کہ رابطہ نے ہمیں ایک اور موقع طا فرما دیا کہ ایک سال ہمارا گزر گیا کہ رب رابطہ ہم دعا کرتے گئے اس سال میں جتنا ہم سے گناہ ہوئے ساروں سب سے ہم جو ہے نا توبہ کرتے ہیں اگلے سال ہم نہیں کریں گے یہ خوشی کا اظہار ہے پھر اس کے بعد دوسری خبر اور بھی گردش کر رہی تھی بہت زیادہ گردش کی ہے اس خبر نے کہ چودہ فروری کے اوپر بجائے کسی کو پھول دینے کے ان کو کیا دیں حجاب دیں بجائے کسی کو کچھ کہنے کے اپنی بہن کو جا کے وہ لفظ بولیں تو صرف میں یہاں پر رک کے ایک تلخ حقیقت کے حساب سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جو یہ چودہ فروری کے نام کو بار بار رٹا لگا رہے ہیں اور آنے والی نسل کو بتا رہے ہیں تو کیا یہ میچ جو ہے یہ کوئی ہمارے بزرگ لے کے آئے تھے یہ جو میچ ہم کھیلتے ہیں یہ کوئی بزرگ لے کے آئے تھے محمد بن قاسم لے کے آئے تھے یہ بھی تو انہی کا ہے نا مشغل ہے لگا دیا انہوں نے اور میں نے خود سنا ہے ہم نماز پڑھ رہے تھے حضرت اور میں رو رہا تھا دل میں رو رہا تھا کہ یار یہ یہ امت ہے یہ امت محمدیہ جو اپنے آپ کے حالات رونے روتی گئے ادھر نماز ہو رہی ہے اور باہر جو ہے نا زور زور سے آوازیں آ رہی ہیں کہ میچ کھیل رہے ہیں اور پاکستان جو ہے نا جیت رہا ہے اگر چودہ فروری اسلامک نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں وہ تو ہے ہی لانت تو کیا میچ بزرگ لے کر آئے تھے کیا یہ لانت نہیں ہے میچ, میچ اسلامک ہے جتنا بھی کھیل سب کھیل رہے ہیں کہ یہ اسلامک ہے نماز کی پرواہ نہیں ہے قرآن کی پرواہ نہیں ہے مسجد کی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے بس ہے تو اس چیز کی ہے کہ جی ہم نے یہ نہیں منانا یہ کرنا ہے ہم نے شیر کو چھوڑ دیا اور سوا شیر کو پکڑ لیا ایک گناہ کو چھوڑا دوسرے کو پکڑ لیا تو ہم نے اچھا کام تو نہیں کیا دونوں غلط ہے دونوں ہی غلط ہیں دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے امت محمدیہ کا حق تو یہ بنتا ہے جس معراج کی بات ہم کرتے ہیں اس معراج کو معراج مان کر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے تھا